koji je projekta sjećala sa svim deset godina kako počinje njegov svoj centar sporta. Tako da prostora naravno iz mizolima,